Dneska čistíme pláže, jedná se o činnost, kterou děláme v rámci boje proti synicím, protože bychom byli rádi, kdyby se nám příští rok povedlo udržet sezónu, nebo respektive kvalitu vody v sezóně mnohem déle. Pracovníci nabírají takový ten špinavý lém, který vznikl při poklesu vody rybníka. Výsledkem této činnosti by samozřejmě měly být za prvé čistší pláže a za druhé snížení množství synic, které by v příštím roce, jakmile se začne oteplovat voda, mohly způsobit opět potíže s kvalitou vody. K této variantě jsme přistoupili, protože těch možností, jak zasáhnout proti synicím, nemáme příliš mnoho. Tento rybník má odtok do míst, kde jsou chráněné druhy rostlin a pokud bychom zasáhli nějakým způsobem třeba chemicky, změnili EPH nebo cokoliv jiného v té vodě, tak by mohlo dojít k poškození těchto vzácných lokalit. Proto vlastně nemáme moc možností, jak zasáhnout. Varianty, které nejsou, pokud nejsou chemické, jsou pak velmi drahé s velmi nejistým účinkem, proto jsme zatím přistoupili k tomuto. Dále upravujeme rybí osádku, posouváme vlastně to zastoupení těch bíložravých ryb, které rý v bahně směrem k dravcům, to znamená zastoupení dravců by se mělo zvýšit a máme i pěkný projekt, který je samozřejmě zatím v plenkách a to, že by se čistila voda už na přítoku do rybníka a to tím, že by se obnovily haltíře jako přírodní území, kde se rozlévá voda, to znamená přírodní mokřad a tam by mohlo dojít k čištění a voda by vlastně přitékala do toho rybníka již čistší.